Moi! Tänään puhun yhteisöllisestä oppimisesta yhteisöistä ja niiden merkityksestä opetuksessa. Ja lähin tähän perinteisellä käsitteen määrittelyllä, että et mitä tarkoitetaan yhteisöllä ja ketkä sen yhteisön muodostavat. Ja oppilaitoksen näkökulmasta yhteisö ehkä vähän erinäköinen kuin sitten muuten mikä tahansa ihmisryhmä tai yhteenliittymä. Kuitenkin yhteistä kaikille näille yhteisöille on se, että että niillä on yhteinen päämäärä, ne tekee yhteisiä tavoitteita, yhteisiä toimia, yhteisiä intressejä, suunnitelmia, ponnisteluja sen suhteen, että se yhteinen tavoite tullaan saavuttamaan. Ja opiskelijayhteisö on oma yhteisönsä ja sitten opetukseen liittyvät yhteisöt nämä vähän eri tavalla. Eli mun toive ja tahtotila on se, että myöskin opettajat ovat osa niitä yhteisöjä. Ja silloin se yhteisö toimii optimaalisella tavalla, kun siellä on myöskin opettaja mukana. Ja se ikään kuin äh, siirtyy seuraavalle tasolle se tekeminen, kun siellä on asiantuntijoita eri roolissa. Tärkein kysymys on toi, että, että mikä opettajan rooli yhteisössä on ja kuinka merkityksellinen se rooli siellä on. Se on vähän ehkä erilainen, mitä aikanaan on, on opettajan rooliin. Totuttu ei välttämättä enää se, joka sieltä pöntöstä sitä puhetta lähettää, vaikka sitten se, joka toimii sen yhteisön tasavertaisena jäseninä. Yhteisöllisyys sitten muodostuu näissä yhteisöissä ajan kanssa ja pikkuhiljaa, toisissa yhteisöissä sen kuin paremmin, toisissa vähän heikommin, ja johtaa sitten enemmän kuin niiden osiensa summaan, eli Yksilöt osana yhteisöä saavat paljon enemmän, paljon vaikuttavampaa aikaiseksi kuin se, että jokainen toimisi yksinään. Yhteisöllisyyden on koettu lisäävän oppimisen vaikuttavuutta, se lisää luottamusta sen ryhmän sisällä, se lisää kommunikaatiota ja sitä helpottaa kanssakäymistä, kun ollaan ikään kuin lähempänä samaa viivaa. Ja sieltä sitten voi erilaisia menetelmiä hyödyntämällä saada ihan huikean paljon irti asioita ja vahvistaa sitä koko porukkaa ja sen yhteisön toimintaa. Opettajan näkökulmasta yhteisöllisen oppimisen hyödyntämisessä on paljon positiivista ja yksi niistä asioista on se, että, että näissä tilanteissa oppii myös itse. Yhteisöllinen oppiminen tarkoittaa toimintaa, jossa se yhteisö toimii jonkun tietyn tavoitteen saavuttamiseksi, tietyn ilmiön, tietyn aiheen, tietyn teeman ympärillä ja yrittää sitten selittää ja ymmärtää, jäsenellä tietoa, rakentaa uutta tietoa. Ja toiminnan seurauksena sitten syntyy erilaisia tuotoksia ja uudenlaista tietoa. Mitä sitä sitten yhteisöllistä oppimista voisi siellä arjessa toteuttaa? Erilaisia malleja, osa toimii digisti, osa toimii paikan päällä, osa sekä että. Ja koska mun kulma tähän opetukseen on digipedagoginen, niin nyt sitten näitä Välineitä myöskin tuoda esiin. Ja menetelmistä ensin, mitä yhteisöllisen oppimisen tukena voi hyödyntää, on aivoriihet, kaikenlaiset pulinapajat, keskustelusessiot, verkkokeskustelut, yhteisöllinen työskentely palveluiden avulla, yhteisöllinen kirjoittaminen, yhteiset dokumentit, jaetut tiedostot, blogit, wikit, chatit, kyselyt, yhteisölliset projektit, interaktiiviset videot, mitä kaikkea siellä sitten voikaa sitten vielä tuotoksena erilaisia malleja syntyä. Ja ensi viikon videossa sitten näitä yhteisöllisen oppimisen menetelmiä, tukevia digivälineitä, interaktiivisia viestiseiniä, keskustelualustoja, sähköisiä muistilappuja, yhteisöllisen kirjoittamisen, sosiaalisen mediavälineitä. Eli ensi viikolla, muista katsoa.